وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله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 مقصودون جميلون جزاك <تصفيق> خيرا <تصفيق>